בסרטון הראשון על אימונולוגיה, שהיא תורת החיסון, דיברנו על מנגנון הגנה לא ספציפי, ואמרנו שאם יש פתוגן, למשל חיידק, שהאפגוציתים שלנו יכולים לזהות, או אה, חלבונים על החיידק, או כל סוג אחר של פתוגן, או סמן אחר כל שואל הפתוגן. האפגוצית היא לא יודע איזה מין פתוגן זה, אבל הוא מכיר בו כמזיק, והוא יבלה את הפתוגן. נניח שזה האפגוצית. אם אחד מהקולטנים שלו יפגע בחלבון על פני השטח של החיידק או פתוגן אחר, הוא יגיד, היי, hey, זה מישהו רע שמסתובב פה, אני אבלע אותו. הממברנה של הפגוצית התחיל להקיף את הפתוגן, החלק הזה יתחיל להיכנס ולהימשך פנימה. הפתוגן יתחיל להיות מוקף שכולו ייבלה, הוא יעבור פגוציטוזה על ידי הפגוצית. ראינו את התהליך הזה בסרטון על פגוציטים. בסופו של התהליך הממברנה תקיף את הפתוגן כולו מכל צדדיו. החלק הזה ייכנס פנימה ויעשה כעין אה, בועה אשר בתוכה נמצא הפתוגן, בתוך הפגוצית. הוא יהיה עטוף בממברנה. עם הפתוגן נקראת פגוזום. דיברנו כבר על סוגים שונים של פגוציטים כמו מקרופגיים או נויטרופילים או טיינדנדריטים. ראינו אותם, אה, בסרטון הקודם. אבל בזה לא מסתיים תפקידם. המקרופגים ממשיכים בפעולתם, הם לא רק בולעים את הפתוגן, אם כי זאת פעולה מאוד יעילה, כי היא מרחיקה את החיידק מהסביבה, ואם זה נגיף היא גם אותו. אבל הפגוצית עושה יותר מזה. הוא ממיס את הפתוגן, שובר אותו, הוא מפרק אותו לגמרי. וישנן כמה דרכים לעשות זאת. אבל בסוף הפתוגן מפורק ומעובד. אז ראינו בסרטון הראשון על פגוציטוזיס שישנו ליזוזום שמתקשר לפגוזום ומחדיר לתוכו חומרים שמפרקים, ממסים וחותכים את החיידק למולקולות המרכיבות אותו. אחרי זה כמה חלקיקים שנותרו כמו שרשרות של פפטידים מיוחדים זיכו כחלבונים הם שרשרות ארוכות של חומצאות אמינו. הפפטידים הם שרשראות קצרות. אז לוקחים את שרשרות הפפטידים הקצרות האלה, והן יוצמדו לחלבונים מיוחדים. עכשיו הגענו למטרת הסרטון הזה. נניח שהם יצמדו לחלבון המיוחד הזה, ולחלבון המיוחד הזה. ואז הקומפלקס הזה נודד אל המברנה של שת הפנים החיצוני של התא. הם מציגים את עצמם יחד עם החלקיק של הפתוגן, לכן בסוף הפתוגן אחרי שאבר פגוציטוזיס אחרי שנבלע יראה כך על הפגוציט יהו החלבונים המציגים אנטיגן האלה ככה הם נקראים הם הם ניצמדו לחלקיקים המקורים של הפתוגן הנה נראה זאת כאן יש עליו פו חלקיק קטנטן מהפתוגן מצויר בירוק והחלבונים, החלבונים אלה כאן הם נקראים בשם מצחיק, שגם עליו דיברנו בסרטון קודם. שמענו, הקומפלקס העיקרי של סיווג הרקמות, או בקיצור, באנגלית, MHC. Major Histocompatibility Complex. מושג קצת בלועזית, MHC, בקיצור. הקומפלקס העיקרי של סיווג הרקמות נקרא MHC. כאשר מדברים על פגוציטים או מקרופגים או, אה, או על תאי דנדריטים, שהם מיוחד של פגוציטים, המולקולה של mhc שהם מציגים, אחרי שהם את המולקולה הזו, היא MHC 2. הקומפלקס הגדול של סיווג הרקמות סוג 2. נכתוב זה. זה החלבון של סיווג הרקמות MHC קבוצה 2. נראה כאילו אנחנו נכנסים כאן לפרטי פרטים של הסבר על החלבונים האלה, אבל uh, נראה מיד כי הם המפתח להפעלה של חלקים אחרים של מערכת החיסון, בעיקר של החלק התאי של מערכת החיסון. כך זה כאשר מדובר במקרופגים ובתאי דנדריטים. הם בולעים משהו, הם לא עשים את זה, ואז החלקים שנלעשו ונאכלו נצמדים אל חלבוני MACC2, ויחד הם נודדים על פני השטח של התא. כמו כן, באופן מאוד דומה קורה עם תאי B. נניח שיש לנו תא בי, כחול זה צבע טוב בשבילו, בלו באנגלית. טוב, אנחנו יודעים שבי בא מבורסה, אבל הוא מתאים גם למוח העצם, שזה באנגלית bone marrow. אז נניח שיש לנו תא בי, הוא אליו מולקולה של נוגדן בממברנה שלו. נזכור כי זו מולקולה ספציפית לתא הבי הזה. כל מולקולות הנוגדן הקשורות לממברנה, כעשרת אלפים מהן בערך לכל תא בי, כולן על תא הבי הזה מבטאות את החלק המשתנה, variable, של הנוגדן. כלומר, זה תא B מיוחד. אתם זוכרים בתהליך הקודם זה היה לא ספציפי, כשדיברנו על פגוציטוזיס, החבר'ה אלה אמרו, היי, אתה חיידק, אתה נגיף, אני לא יודעים איזה סוג אתה, אבל אני פשוט אבלה אותך, אתה נראה מוזר, אני אוכל אותך כי אני לא מכיר אותך, אני לא יודעים ראיתי אותך כבר קודם. אבל כאשר מדברים על תאי, בי אנחנו עוסקים במערכת החיסונית הנלמדת, הנרקשת. אם כך, הקצוות המשתנים הקשורים לממברנה של הנוגדנים הם ספציפיים לחלקים מסוימים של פתוגנים, מסוימים. אפיטופים, <אפית> כן אתם זוכרים, הם חלקים של פתוגנים מסוימים, שישרשרת פפטידים אלה מסוגלות לזהות ולהתקשר אליהם. אז בואו נגיד שאנחנו עוסקים במקרה הזה עם נגיף, ונגיד שהנגיף בדיוק עכשיו נצמד אל התא בי הזה. זיכוש שיתכן וישנם אחרים, למעשה ישנם המוני המונים של תאי בי אחרים, אבל החלקים המשתנים שלהם הם שונים. האמת שזה מה שתמיד מדהים, ب... בהפיון של תאי בי. כי הם כולם נוצרו מאותה שורה גנטית, הגנים שלהם אורבבו בזמן ההתפתחות שלהם, ולכן הם יכולים לבנות מיליונים של קומבינציות של החלבונים האלה, של הקצה המשתנה של מולקולות הנוגדנים. ובכן, נניח שיש לנו אה, נגיף. אתם יודעים מה נניח שזה, נניח שזה חיידק. קודם דיברנו על תא בי עם נגיף, אז עכשיו נדבר על חיידק, חיידק חדש. חיידק חדש. חלק מסוים מפני השטח שלא קשור לתא בי הזה, כי תא בי הוא בעל הקומבינציה הנכונה, המתאימה, לכן תא בי הזה נצמד אליו. אוקיי? Okay? בדיוק כאן. החלק בחיידה כשאליו נצמד תא בי נקרא כזכור אפיטופ. זה החלק של הפתוגן שנקשר אל הרצף של החלק המשתנה בנוגדן. הוא לא יקושר אל תא בי הזה או הזה, בגלל שלהם יש כאן, קשור לתא בי הזה. הקישור הזה מפעיל לתהליך השפעול. לפעמים זה לך שעצמו מספיק כדי לשפעל את ה-B הזה. אבל בדרך כלל יש צורך בעזרתו של תא T-AZER. נחזור לזה בעתיד. כפי שאמרנו, ברגע שזה קורה, ויש אה, הפעלה, או כשמתחיל תהליך ההפעלה, החבר הזה למעשה נבלה. לא דיברנו על זה בסרטון הקודם, כדי לא להיכנס ליותר מדי פרטים, כך שכל הדבר הזה נבלה על ידי ואז... אה, כאשר הוא משופעל, הוא מתרבה. כלומר, הוא, הוא מכפיל את עצמו. יש צורך בתא T לשם כך. חלק מתאי הבי המשופלים נעשים תאי פלזמה, אחרים מתפתחים לתאי בי זיכרון. נרשום את זה כאן. נזכור, תאי הפלזמה כשהם נעשים משופלים, הם מסנתזים טונות של נוגדנים. אם כן, תאי הפלזמה יצרו טונות של נוגדנים, ויתחילו לשחרר אותם לסביבה. ואז מולקולות הנוגדנים וחופשיות יצמדו ליותר ויותר פתוגנים, ויערסו אותם במגוון דרכים. אולי יסמנו uh, אותם כך שפגוציטים ומקרופגים אחרים יוכלו לטרוף אותם, או שידביק אותם לגוש, שאז הם ייצאו מכלל פעולה. יש דרכים רבות לחיסול הפתוגנים, ולא ניכנס לפרטים כאן. זה מה שקורה אחרי השפעול של תאי B, אבל מה שעוד מעניין הוא שתאי B יכולים גם לעשות את מה שעושים הפגוציטים. גם תא B מכניס את הפתוגן לתוכו, לתוך התא, uh, ייתכן שהוא מראש היה קשור לנוגדן, תא בי אה, שובר אותו, זה כאן, הוא שובר אותו, הוא מצמיד מולקולות של פטוגן אל מולקולת MHC2, ואז כל הרכב הזה נודד אל הממברנה. מכאן גם תא בי הוא תא אנטיגן, גם זו פעולה של ה-MHC2, קומפלקס העיקרי של סיווג הרקמות, מקבוצה 2. מערכת חיסון שמכירה ברקמות הגוף, היא בודקת אם משהו הוא עצמי או זר, האם זה מתאין לרקמות שלי או לא. נדבר על זה בקשר להשתלת רקמות, גם זה קשור ל-mhc2. בשני המקרים, בין אם מדברים על תאי b, אשר מזהים פתוגן מאוד ייחודי, וזה יכול להיות אה, נגיף ספציפי, או חלבון ספציפי, או חיידק ספציפי, או במקרה של אה, פגוצית, הם יגידו, אוף אתה נראה מוזר, אני אבלה אותך, אני לא יודע איזה מין חיידק נגיף פה חלבון אתה, אבל בכל מקרה שניהם יבלעו אותו. הם יקחו פירורים ממנו, יפרקו там, ויגישו אותם על פני השטח, על פני שטח הפנים שלהם, יחד עם קומפלקס סיווג הרקמות העיקרי MHC2. הטעים שיכולים לבצע זאת נקראים טעים מציגי אנטיגן, מונח שכבר השתמשנו בו. אז אה, נרשום את זאת העבודה שלהם, אמנם הם יכולים לעשות גם דברים אחרים, כפי שכבר ראינו. הפגוציתים בולעים כל מיני דברים, תאי בי מסנתזים נוגדנים ונשמרים כתאי זיכרון, כדי שיוכלו לשפל ולסנתז נוגדנים בעת הצורך, אבל אלה נקראים תאים מציגי אנטיגן מקצועיים. האנטיגן שהם מציגים הוא אותו חלקיק שאותו אנחנו רוצים לאתר, לגלות שהוא חלק מהפתוגן. נכון? זהו ה... אנטיגן, ולכן התה מציג אנטיגן. הוא מקצועי כי הוא לוחד את הפתוגן מהנוזלים בגוף, בולע אותו, מפרק אותו, ואז אה, מציג אותו. זו הפעולה של התא הזה. כמובן יש גם תאים מציגי אנטיגן שהם אינם אה, מקצועיים. בעצם רוב התאים הם כאלה. אפילו החברה אלו, אבל... נחכה להם עוד אה, עד לסרטון הבא. מסתבר שהסרטונים נעשים יותר מדי ארוכים. אתם אולי מחשבים, החברה האלה בכל מקרה בולים אותם, חותכים אותם ומציגים אותם. אז בשביל מה זה טוב בכלל? עוד נראה שמולקולות ה-MHC2 האלה הן על ידי תאי T-אזר. יחד הם מהווים חלק מאוד חשוב של מערכת החיסון ואיך שהיא עובדת. לכן בסרטון הבא נדבר על תאים מציגי אנטיגן מסוג MHC1, שהם רובם ככולם תאי הגוף.